گائز گاؤ آپ کا میزبانارث علی سیاست پہ تو بہت بات ہو گئی پاکستان کی سیاست پہ یہ لیڈر وہ لیڈر سب سے بڑا دوسرا ٹاپک جو ہے نا وہ ہے خواتین وومینس یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی سمجھے کہ وومینز آر بیسٹ ہیومن بینگس کہ بھیا شادی شدہ آدمی جو ہے نا وہ اپنی بیوی سے آرگیمنٹ جیتی نہیں سکتا بڑے دیکھا ہے مضربل لوگ شادی کے بعد بڑے پھنے خان ہوتے ہیں شادی سے پہلے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب شادی ہو جاتی ہے تو بھائی ساری چیزیں ختم اسپیشلی وین ہسبینڈ اینڈ کو سمجھانے کی کوشش کرو گے ارے بیگم سنو پلیز پلیز پلیز اور اگر آپ کا آرگیمنٹ ہوا ہے تو آپ کی وائف ایسا پروٹریک کرے گی کہ آپ کو جانتی ہی نہیں اچانک سے وہ شروع ہو جائے گی آپ کے ساتھ ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ٹچ می ڈونٹ ڈیئر یو ٹچ می اور آپ بولو گے کیا ہو گیا شادی سے پہلے تو بھائی آپ کہیں تھی یو اور مائی سول میٹ اور یہ اور وہ ابھی کیا ہو گیا ایسا کہ ڈونٹ ایون ٹچ یو آپ پریشان ہو جاؤ گے کیا چل رہا بھائی تو خواتین جو ہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے بھائی نہ آپ ان سے آرگیومنٹ کو جیت سکتے ہو آپ کچھ بھی کر لو خواتین بولیں گی کہ بھائی آپ سے زیادہ آپ کے بارے میں میں جانتی ہوں آپ کو کدو بھی آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہوگا آپ سوچو گے ابھی بھائی کیا چل رہا یہ سمجھے آپ کا پلان بنا جیسے کھانے پہ جانے کا آپ کی وائف نے پوچھا کیا کھانے کا موڈ ہے آپ کا چائنیز اٹالین انڈین آپ نے سوچا آپ دماغ سے کافی دیر آپ نے کہا لیٹ کو چائنیز وہ بولے گی نہیں وہ گی انڈین یا وہ بولے گی آپ بولو گے نہیں بھائی مجھے چائنیز کھانا ہے وہ کہے گی نہیں ہارث تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تمہیں انڈین ہی کھانا ہے اور آپ سوچو گے ابھی بھائی یہ کیا ہوگیا تو دماغ کی دہی کر دی اس نے آپ اس رات سو گے نہیں پوری رات آپ سوچتے رہو گے کہ بھائی کیا ہوا 45 years of my life I don't even know نو بائی مسلف کہ بھائی میں کیا سوچتا ہوں کیا چاہتا ہوں کیا کرتا ہوں آئیڈینٹی آئیڈ کرائس میں ڈال دیا آپ کو آپ سیلف ڈاؤٹ میں آ گئے کہ بھائی لوہے بھائی اس نے تو کلیم کر دیا کہ تجھے پتا ہی نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے وائف اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں آپ کی بیکمات کہ بھیا ہر آرگیومنٹ سے پہلے دو دن پہلے ہی ریڈی ہوتی ہیں وہ چاٹ واٹ بنا کے رکھا ہوتا انہوں نے کہ یہ غلطی اس نے اس دن کی تھی یہ غلطی اس دن کی تھی یہ یوں کیا تھا وہ کیا تھا اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ آتا اپنے اپنی دھن میں انہوں نے چاٹ واٹ بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ پہلے سے پلان ہوتا ان کا کہ آپ نے اگر یہ غلطی کی تو وہ کہتی کہ میں اس کو یہاں سے لپیٹ لوں گی آپ نے یہ غلطی کی یہاں سے لپیٹ لوں گی آپ نے یہ غلطی کی تو پھر آپ کی ماں آپ کی آپ کی ماں کو بھی لپیٹ دوں گی آپ کے بہن بھائیوں کو بھی لپیٹ دوں گی سمجھے پورا فیملی ٹری بنا کے رکھا ہوا ہوتا اس نے आपकी सोच होती है भाई कि ये क्या चल के आ रहा है अब भैया सम तो हाइट हो जाती है और आप आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाते हो गए भाई फिर आप सोचते हो भाई तुझे मेरे बारे में इतना पता है तो तू ही चला भाई सब कुछ अभी कुछ और से पहले यहाँ इलेक्शन होने वाले थे वो इलेक्ट्रॉल वाले घरों घर पर आके वो फॉर्म वॉर्म फिल करते हैं अभी वो इतनी डिटेल मांगते हैं भाई आपका दिमाग खराब आपको एक दिन छुट्टी का मिलता आप है आप कहते हैं भाई ये आ गए سالے چار لوگ آئیں گے بیگم آ جاؤ بھائی تمہیں سب پتا ہے نا بھر دو میرا فارم بیگم نے تھوڑی دیر فارم بھرا اس کے بعد پوچھنے آ مجھ سے میں نے کہا دیکھا بلف کر رہی تھی کہ سب پتا ہے کدو بھی نہیں پتا ٹھیک ہے میں نے کہا بھائی تم سے زیادہ مجھے تم سے زیادہ تو گوگل والوں کو پتا ہے میرا مارک, مارک فیس بک والے کو پتا ہے میرا. میں سوچتا نہیں ہوں کہ وہ مجھے دیتے کہ بھائی تو نے یہ دیکھنا ہے کہتا ہوں یہ مردوں کے بھی حقوق ہونے چاہیے جیسے خواتین کہتی ہیں نا میری جسم میری مرضی میرا یہ میرا وہ مردوں کے تو کوئی حقوق ہی نہیں ہے بھائی پہلے جوانی سے لے کے بچپنے سے لے کے جوانی تک آپ کی والدہ آپ کو بتاتی رہتی کہ بیٹا تجھے کچھ نہیں پتا جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہو آپ شادی سے پہلے آپ کی آ... بھائی میں اپنے گھر میں پہلے جوگر پہن کے ٹرینر پہن کے گھر میں جاتا تھا وہ تو شادی کے بعد پتا چلا کہ ٹرینر پہن کے گھر میں نہیں جا سکتے بھائی رولز دے رولز آپ جتنا اچھا برتن آپ کوشش کر کے دھو لو آپ کی بیوی بی آئی گیا ہے ہٹو آپ کو دھونے نہیں آتے بھائی کہیں نہیں جتنے دیتی ہیں یہ عورتیں کہیں نہیں چھوڑتی ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے آپ کو پکڑ لیتی ہوں بھائی بڑی ڈینجرس ہوتی ہیں اب مسئلے بھی ان کے ایسے اور پکڑتی بھی بہت ٹائٹ ہے آدمی کو بندہ بالکل چوڑا ہو کے ریڈی ہو کے کہیں جانے کے لیے تیار ہے وہ خندق میں آپ کی آپ کی تو آپ کی والدہیں جو ہماری والدہ ہیں وہ بندے کی ماں جو ہوتی ہے وہ شادی سے پہلے یہ جوڑا دے دیا یہ جوڑا دے دیا یہ بھی بہو کو پہنا دے یہ بھی بہو کو پہنا دے اور عجیب عجیب عجیب سے کلرز یہ وہ فلانا اور آپ بھی کہتے ہو ہاں یہی پہنو جو میری ماں نے دیا ہے خیر پہنایا ابھی آپ باہر ہی جا رہے ہو بولے کہ ہاں چلو یہ تمہاری ماں نے جوڑا جو دیا ذرا پیچھے سے بٹن لگا دو अबे भाई उसमें तो आपके हाथ ये कापरे होते हैं थंबल्स ना, जैसे वो पाकिस्तानी फील्डर्स के कैच करते हुए हालत हो जाती है ना दबादब कैच छोड़ते हैं वो वही वहां पे अबे भाई वो हुक लग के नहीं दिया भाई परेशानी वहीं पकड़ लिया कि क्या ये तुम्हारी वालदा ने क्या ये क्या ड्रेस दिया है लेकिन यार ये अजीब जो जो डिजाइनर है जो वुमेन के क्लोथ बनाते हैं ان پہ بھی آفرین میرے سے تو نہیں ہوا نے پتا نہیں وہ یوں یوں کیا پک پک پھک کر کے بند نے کہنے لگ لیا آتا وہاں پہ اب کہنے پہلے یہ پہلے کھلتا نہیں تھا بند آپ سے میں نے کہا کیا ہو گیا چھوڑ دو بھائی سوچا کہ اس کے لیے کوئی کورس کر کوئی کورس کرے مرد سارے ہمارے کیا کرنا ہے آگے ورنہ تو اسی طرح بزت ہوتے رہیں گے ہم لوگ اب یہ ڈیزائنر کلوتھ جو بن رہے ہیں بھائی یہ جو کیجیز یہ ثنا والا یہ سارے جو ڈیزائنر ہیں یہ پاگل ہو گئے ہیں بھائی اتنا فلیکسیبل سمجھتے ہیں عورت کو کہ بھائی کہاں کہاں بٹن لگا دیے بھائی سارے ڈریسز کے میری بچے ہوں گے فراک کے زپ پیچھے سب کچھ سب کچھ پیچھے بٹن بھی پیچھے یہ بھی پیچھے ابھی پورا ڈیزائن پیچھے کا اب یہی اب آدمی اتنا آجزی جانور ہے میں بتاتا ہوں آدمی کتنا آجزی جانور ہے کہ ہم لوگ یار اللہ تعالیٰ نے بھی کیا بنا دیا ہم لوگوں کو اور آدمی سمجھتا چوڑا ہوتا ہے بھائی کچھ نہیں ہے شادی کے بعد آدمی بالکل صفر ہو جاتا ہے بھیا سمجھے اب یہ بندہ اگر فرض کریں کہ ہمارے کپڑوں کے بٹن اگر پیچھے لگا دیں جب پیچھے لگا دیں بھائی आधा कराची आधी अवाम नंगी घूमना शुरू हो जाएगी एहतजाज कर देगी मर्द मर्दे बल कौन पीछे से खोलेगा हम लोग तो एहतजाज करेंगे भाई फुल टाइम अब इतना आजिज जानवर है आप मुझे देखे मैं अपनी शर्ट के पूरे बटन ही नहीं लगाता बिल्कुल बिलकुल आजिज ही देखें आप मवाली की तरह बटन ऊपर खुले हुए जब उतारनी होती है तो मैं पूरे बटन भी नहीं खोलता इसी तरह लटका दी क्योंकि सुबह दोबारा पहननी पड़ेगी <laughs> ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं खैर और लेकिन औरतों की डिजाइन देखें आप भाई औरत के ट्राउजर में जे भी नहीं समझ रहे हैं आप इतनी सी जेब लगाई होगी उसमें आप मोबाइल फोन ही नहीं रख सकते सिम कार्ड आ जाए बड़ी मुश्किल से वही बात है सिर्फ दिखाने के लिए है भाई सब कुछ دکھانے کے لیے جیسے وہ ہمارے صدر ہیں عارف الوی صاحب है? ویسے ہی جیب لگی ہوئی ابے پاور شان ہے بات کرتے ہیں یار آپ لوگ ویسے ہی جیسے کچھ کوئی امپورٹینس نہیں ہے وہ چیز لگا دی آپ نے سمجھے مجھے تو وہ دور یاد ہے جو, اگر فرض کریں مردوں کی ٹراؤزر سے جیب ہی نکال دیں آپ ابے آدمی کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرنا ہے کتنے فائدے ہیں جیب کے فرنٹ میں ادھر میں نے اپنے والد, والد صاحب کے ساتھ جب چھوٹے ہم بڑے ہو رہے تھے والد صاحب ایک ایک ٹراؤزر کی جیب نکلی ہوئی ہوتی تھی ان کی اکثر ہوتا تھا کہیں جاتے تھے تو ہاتھ واتھ دھوئے تو اسی سے ہاتھ چلیے لیے جیسے کچن میں نہیں ایک کچن ٹاول لاٹا کرا ہوتا اس طرح کا کہ بھائی آدھے کام تو بندہ اپنی جیب سے کر لیتا ہے ابے بھائی جیب کا اتنا اور انڈر تو کتنے کام ہوتے ہیں اس سے بھائی سمجھ رہے ہیں آپ جب یہ انڈر کور جو ہے آپ نے ہاتھ ڈال دیا جیب میں بازوفہ ہوتا ہے بندے کا بھائی ایسی جگہ پہ خارج ہو جاتی ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ وہ جو لوور پارٹ ہوتا ہے بندے کا بڑ منڈا ٹرائنگر پہ خارج ہو جاتی ہے اگر جیب نہ ہو تو آپ کیا کرو گے بھائی آپ کی بیگم کہہ دیتی آپ کو تو بالکل بھی تمیز نہیں ہے ہارے سر جگہ جا کے یہ وہ ہے. تو بھائی آپ سوچتے ہی نہیں مرد کے پرابلم کیا ہے مرد کو تو آپ نے بالکل زیرو کر دیا ہے سمجھے تو یہ چل رہا بھائی اوپر سے پھر عورتیں بھائی بہت بھاری ہیں بھائی ہماری بہت بھاری ہیں ابھی بھائی مرد اتنا آج جانور ہے بھائی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں اپنی آجزی بتاتا ہوں پچھلے دنوں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا میں اس طرح لیٹا ہوا تھا سوفے پہ ٹی وی میرے بیک سائڈ پہ تھا اور سامنے الماری تھی اس کے شیشے میں میں کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا ریفلیکشن میں وہ اس لیے دیکھ رہا تھا کیونکہ جب میں میچ دیکھوں میری بھی بول رہے اور کوئی کام نہیں سارے امپورٹینٹ کام اسی وقت آ وہ بولے گی تو میں نے اس کو ایسا دکھایا کہ میں کرکٹ ہی دیکھ رہا میں نے منہ ہی اس طرف رکھا تو کچن میں سے دیکھ رہی تھی مجھے ہاں الماری کی طرف دیکھ رہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں چلا کہ میں میچ پورا دیکھتی ہوں میں نے شیشے میں ابھی بھائی بابر اعظم کے لیے رسپیکٹ اور بڑھ گئی ہاتھ سے بنا بارا میچ دیکھا میں نے میری تو ہا خراب ہو گئی سات رن پہ ایک سو چودہ آؤٹ تھے ان کے. تو بہت خراب کھیل رہا اب نیچے میں نے دیکھا بھائی جیو اسپورٹ کے سائن پہ لکھا ہوا تھا آپ آب کی سمجھ میں نہیں آئے گا ہر جو ہر کسی کے لیے وہ इमेज में देख रहा था ना तो उल्टा नजर आ रहा था लाइव समझ आई जिनको समझ गया शुक्रिया <laughs> हर जोक समझ नहीं आता हर किसी को खैर तो तो समझे उठा <laughs> जियो का मैंने कहा क्या जियो इवल तो ये चल रहा है भाई खैर मैच वैच देखा हमने वहां से तो इतनी आजजी है मर्थ के अंदर यार कि गर्दन मोड़ी भी नहीं मैंने मैंने कहा पूरा मैच पीछे में देखा है वो यहाँ ओढ़ते हैं क्या भाई ان کے حقوق بھی ختم نہیں ہوتے بھائی بیسے برابری کرنی ہے بھائی پورے ساری دنیا میں برابری کرنی ہے میری میرا جسم میری مرضی میرا یہ میرا وہ بھائی ٹائر گاڑی کا چینج کر کے دکھا دو مجھے بھائی ایک پاکستانی لڑکی کھڑی ہو جاتی ہے پھر بڑا پیار آتا ہے مرد کے اوپر بھائی جان ٹائر چینج کر دیں گے میرا بھائی, بھائی کرو خود سارے حقوق چاہیے میں مرد کے برابر یا ٹائر چینج کرنا ہے تو تم آ جاتی ہو کہ بھائی, تو خیر تو so, آج اسی پہ ویڈیو تھی میری آئی ہوپ یو لائک اٹ چلیں گائز آئی نیٹ ٹو گو ناؤ تھینک یو ٹیک کیئر اللہ حافظ